Se her. To stjerner. Hvad er det, det betyder? Er du lige nu ikke dårlige af spejrpulsen? <laughs> uh! Der er den her pige. Jeg er helt forvirret inden i. Hvad sker der? Det er Peter. Hej. Vi skal ud og løbe. Hva? Nu ejer jeg dit røv. <laughs> Hej. Lonnie er løbet med en, der hedder Peter. Hvad med aftensmaden? Så jeg troede, jeg vidste, hvad Lonnie ville have. Det er der ikke nogen hemmelighed ved kvinder, de vil have. Læs det her. Okay, så det vigtigste i verden for kvinder, det er et herregårdsbryllup og pæne tænder. Fy for sat. det galt? Ja, du har dårlig ånd. I et øjeblik, der troede jeg, at vi havde vendt dig forkert i stolen. Donnie skal have et herreforskoller, eller Ellers mister jeg ind. 10-4. Rejt den position. Skifter. Lad være mere fløjt. Modtaget. Lad mere fløjt. Der er der jeg kan gøre for jer? Det er mere, hvad vi kan gøre for dig. Der er kun én vej ind. Hvid gul! Det? Ja, sådan lyder det, når data er sat sig fast. <skrater> det var bare med storbrug. Er Nej, der er tre år mellem os. Kan vi ikke lige få noget is på det der? Ja. Så Du tager marke, og, mit hjerte, og, lyset, og jeg blækker, den du gør mig lykkelig, men du gør det. min snørbånd, det er ikke. det du den her? Nej, I var bare bundet.